Ahojte, to som Jakubo a toto je koronavírus. Vírus nemôžeme vidieť. Je taký malý, že by sme potrebovali zväčšovacie sklo. Takto vyzerá koronavírus. Je to veľmi malinký vírus. Spôsobí, že môžeme ochorieť. Keď niekto chorý kýchne, zakašle alebo podá zdravému človeku ruku, môže na ňo ten vírus preskočiť. Prelezie do tela cez ústa, nos alebo oči. V tele nakazeného človeka sa koronavírus môže množiť. Deti dostanú teplotu a kašel, starší ľudia ako sú babka, detko, prastarky môžu vážne ochorieť. Ja chcem ostať zdravý, preto zostávam častejšie doma, aby sa nákazanie šírila rýchlejšie. S rodinou si radšej zatelefonujem, lebo deti vraj môžu starších skôr nakaziť. S kamarátmi sa teraz veľmi nestretávam. Mamina a ocino sú tiež častejšie doma, aby sme ostali všetci zdraví. Náš rodinný výlet na bicykloch si urobíme inokedy. Toto nie sú prázdniny. Keďže som doma, mám dosť času hrať sa s hračkami, ale aj učiť sa a čítať knihy. Keď musím niekam ísť, dávam si pozor. Nosím rúšku alebo šál a rukavice. A často a poriadne si umývam ruky s mydlom a teplou vodou. Tak vírus zmijem a nedostane sa do môjho tela. Vonku si dávam veľký pozor, aby som sa rukami nechytal tváre. Keď stretnem niektorého z mojich kamarátov, povieme si ahoj, ale nepodávame si ruky. Koronavírus totiž najradšej vysedáva práve na rukách. Keď stretnem viacerých ľudí, odstúpim od nich aspoň o meter. Vírus totiž nevie ďaleko skákať. Aj moja kamarátka Líza už ochorela na koronavírus. Musí zostať iba doma, ako aj celá jej rodina. Tomu sa hovorí karanténa. Telefonoval som jej a vravela, že už sa cíti lepšie, že už bude zdravá. Všetci musíme dávať pozor, aby sme sa nenakazili. Nech tento vírus rýchlo vymizne. Až potom budeme môcť zrobiť všetko ako predtým. Nebojte sa. Spolu to zvládneme.